هذه شالمه هدى من فيصل بمناسبه قدوم حفيدها زياد. هل الفرح والنور شاع شع على الدار في جيه المولود اجمل هديه. الحصري والمميز. جيه زياد تشبه صدق الامطار. اقبل وجان الخير كله بمجيه يحفظك رب الكون من عين الاشرار يا زياد وتعيش دنيا يا زياد وتعيش دنيا هنيه <تصفيق> هل الفرح والنور شعشعات <تصفيق> جيهت تشبه صدوق الامطار، اقبل وجانا الخير كله بنجيه، من عقب تسع اشهر جات احلى الاخبار، جانا الولد والكون اشرك، وياه، وقطع الاستوديو لكن اشرك فلاني فلاني فلاني خمسة يا مرحبا يا مرحبا في الكون مليار، لك من الله وابوك انت الهم نور الانظار وشوفتك عيد الفطر والضحيه يحفظك رب الكل حسن عيني الاشرار يا زياد تعيش دنيا هنيه يا زياد تعيش دنيا هنيه عساك من اهل المراجل والاخيار تطلع على ابوك وعساك تكون زياه الشيخ النسل الشيخان والحرام وع المراجب والحمية هذا في صلبك رمان والجاة والعلوم الوفية ومك فرح, فرح اليوم قاد هل مدرار بحضناها ضمك ويبتنية شو قال كل مدار خمسة خمسة تجل حلاو الزينة والجانبية وسمها الفرح ما مثلها صار من القرائب والها الفرح حياء من القرائب والها الفرح حياء هل الفرح والنور شعشع على الدار في جية المولود أجمل هديا جية ديات اجمل وجانا الخير كله بنجيه من عقب تسع اشهر جات احلى الاخبار جانا الولد والكون اشرق بضياه يا مرحبا يا فرحة كان مليان يا اجمل هبه من الله والله عصياه لامك وابوك انت الها تقعد الفطير والضحية يحفظك رب الكمل على الأشرار يا زياد تعيش دنيا يا هنية يا تعيش هنية عساك من أهل المراجل والأخيار تطلع على أبوك وعسا تكون زياه أبوك شيخ النسل شيخان وأحرار رعى المراجل الخصري والموية فخط على استجيال لحنو مفيا الضيف والجاة بساسه والعلوم الوفية, 8 8 8 الوفيه فرح اليوم قاد هل مدرار بحضنها تضمك من جنيا فقط على ♫ يازين